נפתור עוד שתי שאלות בנושא כוחות ומומנטים כי נראה לי שאולי לא הייתי מספיק ברור בסרטון הקודם בנוגע לכיוונים עם ונגד כיוון השעון. אז אני אשתדל הפעם להיות עקבי. אני שוב אצייר מנוף, בעצם נדנדה. הנה, זאת הנדנדה שלי וזה כאן ציר הסיבוב שלה או נקודת הסמך או נקודת הסיבוב תכרו לזה איך שאתם רוצים. אני אצייר עליה כמה כוחות. בואו נגיד שיש לי כוח בין עשרה ניוטון במרחק עשר. המרחק שווה לעשר. כלומר, זרוע כוח היא עשר. הנה. עכשיו יש לי עוד כוח בין חמישים ניוטון, וזרוע כוח שלו שווה ל 8. עכשיו יש כוח נוסף בין חמישה ניוטון וזרוע כוח שלו שווה ל-4. המרחק שווה ל-4. זה מספיק בצד הזה. עכשיו אני אחליף צבעים בצד השני. אה, לא, בעצם אני אשאיר את כולם באותו צבע ואני אשתמש בצבעים שונים כדי להבדיל בכיוונים, אם ונגד כיוון השעון. כך אולי נמנע אה, את הבלבול שהיה לנו קודם. בסדר, אז שנייה, אז יש לנו בינתיים בצד הזה, ואוקיי, ובצד ימין, בואו נגיד שיש לי כוח בין 10 ניוטון כאן, בואו שאני לא מצייר את הוקטורים בקנה מידה אמיתי, לפני קנה מידה אמיתי, הכוח בין 50 ניוטון היה צריך מאוד uh, גדול, בואו נגיד שזרוע כוח כאן זה 3, ואני אצייר עוד שני כוחות, נגיד שיש לי זרוע של 8, וכוח בכיוון השעון, בין 20 ניוטון, 20 ניוטון, ויש לנו גם במרחק 10, כשהמרחק שווה ל-10, יש לנו את הכוח הנעלם. אני מניח שהוא פועל כיוון השעון, ואני רוצה גודלו. כל פעם שאנחנו עוסקים בשאלות של מומנטים של כוח, אנחנו שואלים מה צריך להיות גודל הכוח כדי שהנדדה לא תסתובב. כלומר, כל המומנטים בכיוון השעון צריכים להיות שווים למומנטים נגד כיוון השעון. מומנטים עם כיוון שווים למומנטים נגד כיוון השעון. אני אעשה זה בצבעים שונים. אוקיי, אז בואו נראה. המומנטים שיש לנו כאן עם כיוון השעון? עם כיוון השעון זה הכיוון הזה, נכון? זה כיוון להתקדמות של מחוגי השעון. אז זה עם כיוון השעון וגם זה עם כיוון השעון, וגם זה עם כיוון השעון. אני רוצה ללכת ניוטון כפול כוח לזרוע שלו או ש surrounds City, זה עשרה כפול עשרה ועוד חמישה ניוטון כפול זרוע כוח הזה, שזה ארבע, ועוד חמש כפול ארבע ועוד עשרים כפול זריעה כוח שלו, שבעה לשמונה, כלומר עשרים כפול שמונה, מכל זה צריך להיות שווה למומנטים שנגד כיוון השעון כל, הנ, כל הנותרים פה הם נגד כיוון השעון יש לנו 50 ניוטון שפועלים כלפי מטה זה נגד כיוון השעון וזרוע הכך שלו הוא שה, כלומר 50 כפול שמונה בצד הזה אין לנו עוד מומנטים נגד כיוון השעון זה נגד כיוון השעון נכון יש לנו עשרה ניוטון, הפועלים נגד כיוון השעון וזרוע הכך שלו retail ועוד 10 כפול 3 הנה כמו שהכוח הנעלם, שזרוע הכוח שלו 10, פועלת נגד כיוון השעון, כלומר, ועוד הכוח הנעלם שלנו כפול 10. עכשיו נפשט את זה. נשתמש בצבע ניטרלי, כי עכשיו זה פשוט מתמטיקה. אז יש לנו 100 ועוד 20 ועוד 160 שווה ל... כמה זה 50 כפול 8? זה 400 ועוד 30 ועוד 10F. בואו נמשיך מה זה. יש לנו פה... 50 כפול 8, בסדר זה 400, ועכשיו 120 עוד 160 זה 280, 280 שווה ל-430 ועוד 10F. הו, oh, יצא לנו דוגמה טובה. עכשיו, בואו נחס... נחסיר 430 בשני אגפים. כמה זה 430 פחות 280? זה 150. יש לנו מינוס 150, שנייה, יש לנו כאן מינוס 150 שווה ל-10F, לכן F שווה ל-15 ניוטון נגד כיוון השעון. הכוח F הוא מינוס 15 ניוטון נגד כיוון השעון, כלומר זה 15 ניוטון עם כיוון השעון. אנחנו שהכוח הולך נגד כיוון השעון, אבל בחישוב יצא לנו מספר שלילי. בבקשה, שימו לב, כי אינכנו שהכוח הלך נגד כיוון השעון, אבל בחישוב המתמטי שעשינו יצא לנו מספר שלילי. זה אומר שהכוח בעצם פועל עם כיוון השעון. גודלו הוא 15 ניוטון עם זרוע כוח של 10. אני מקווה שהפעם זה היה יותר ברור מאשר בסרטון הקודם. אז יאללה, בואו נפתור עוד שאלה, וזה סוג השאלות שקצת אה, בלבלו אותי כשאני למדתי מומנטים פעם ראשונה. אבל בכל זאת, זו שאלה שיש לה הקשרים מעשיים. אז בואו נגיד שיש לי סוג כלשהו של שולחן. אני אצייר אותו מעץ. זה שולחן מעץ. הנה, זה השולחן שלי. יש כאן רגל. הנה. וכאן יש עוד רגל. הנה. יופי. מרכז המסה של החלק העליון של השולחן הוא פה. במרכז שלו, לשולחן יש יש משקל, משקל כלפי מטה. מה יכול להיות משקל הגיוני? בואו נגיד 20 ניוטון. יש כאן משקל של 20 ניוטון. בואו נגיד שאני מניח כמה ספרים על השולחן, או אולי קופסה פשוט כדי לפשט את הציור. אני מניח כאן קופסה. מסת הקופסה היא 10 קילוגרם. שנייה. בואו נצייר אותה. יופי, זה הקופסה. המסה שלה זה 10 קילוגרם, אז משקלה הוא בערך 100 נגיד שמשקלה הוא 100 ניוטון. ברצוני לחשב, חייבים לחשב מה משקל, על כל אחד, כל אחת מרגלי השולחן. במבט ראשון, זאת לא נראית שאלה על מומנטים. נכון? אנחנו רק רוצים לראות מה המשקל שמופעל על כל אחת מרגלי השולחן. אבל במבט שני, אתם תגלו שזכן שאלה על מומנטים. מה אנחנו יודעים? שתי הרגליים האלה מחזיקות את השולחן, נכון? כל מה שהשולחן מפעיל כלפי מטה, הרגליים מפעילות כלפי מעלה. כלומר, זהו גודל הכוח שהרגליים מחזיקות. בואו נבחר את הרגל הזאת. זו סטנק קביעה שרירותית. נבחר את הרגל הזאת ונבחר ציר סיבוב שרירותי. נבחר את זה כציר הסיבוב. למה אני בוחר את זה כציר הסיבוב? בואו נחשוב רגע. אם הרגל הזאת תמשוך יותר ממה שצריך, השולחן כולו יסתובב נגד כיוון השעון. נחשוב על זה בצורה אחרת. אם הרגל הזאת תתחיל להיחלש ולהתעקם ולא תצליח להחזיק את הכוח הזה, השולחן יתחיל להסתובב כלפי מטה מסביב לרגל השנייה, בהנחה שהרגל השנייה לא נופלת. אנחנו מניחים שהרגל הזאת תעשה את המותל עליה, ולא תנוע על לאף כיוון. הסיבה שאנחנו חושבים כך, היא שאם הרגל הזאת יותר מדייך על השעה, כל השולחן יסתובב עם כיוון השעון. ואם היא הייתה מפעילה כוח נוסף, למות שאנחנו יודעים שהרגל לא יכולה לעשות את זה, אבל אם היא הייתה או משהו כזה, אז כל השולחן הייתה מסתובב und הפוך נגד כיוון השעון. ברגע זה, אשpted air ש paddle על הצטק כשאלה של מומנטים. מהו הכוח של הרגל הזאת? השולחן כולו מפעיל סוג של, אם הרגל הזאת לא התקיימת, לשולחן כולו היה מומנט שקול עם כיוון השעון, נכון? השולחן כולו היה מתכופף ונופל ככה כלפי מטה. росה, השולחן כולו היה מתכופף ונופל ככה כלפי מטה. Oregon שלר falandoיף של הרגל, השעון, הרגל כוח כלפי זה הכוח של הרגל. אנחנו יודעים את זה מהפיזיקה הבסיסית שלמדנו. יש כאן כוח הפועל כלפי מטה, על כן הרגל מפעילה כוח שווה בכיוון ההפוך כלפי מעלה. מהו הכוח של הרגל? השכחתי לציין את המרחקים. אז בואו נגיד שהמרחק הזה בין הרגל הזאת לבין הקופסה הוא 1 מטר. המרחק בין הרגל לבין מרכז המסה של הקופסה הוא 2 מטר. על כן גם זה 2 מטר. Uh, ונזכור שכל המומנטים עם כיוון השעון צריכים להיות שווים למומנטים נגד כיוון השעון. אז מהם המומנטים עם כיוון השעון? מהם כל הכוחות רוצים לסובב את השולחן בכיוון הזה או בכיוון הזה? הרגיל הדבר היחיד גם מהשולחן לעשות את זה, מלקרוס ככה ולהסתובב, נכון? כל היתר הם מומנטים עם כיוון השעון, יש לנו את הכוח בין 100 ניוטון במרחק של 1 מטר, זרוע הכוח שלו היא מטר, אז אלה המומנטים עם כיוון השעון, 100 כפול 1, בסדר? זה 100 ניוטון הפועלים כלפי מטה עם כיוון השעון, מומנט בכיוון השעון במרחק של 1 מטר. ועוד יש לנו את מרכז המסה בחלק העליון של השולחן שהוא 20 ניוטון, ועוד 20 ניוטון שהם במרחק של 2 מטר מציר הסיבוב, כלומר, 20 כפול 2. רגע, האם הרגל הזאת אינה מפעילה כוח כלשהו? ודאי שכן. אך מרחקה מיציר הסיבוב הוא 0, לכן המומנט שלה שווה ל-0. גם אם מפעילה כוח של מיליון ניוטון, מומנט הכוח, המומנט הסיבוב יהיה 0, כי זרוע כוח שלו שווה ל-0. על כן, ניתן להתעלם ממנו. זה מפשט את העניין. אז אלו היו מומנטים אין כיוון השעון. מהו המומנט נגד כיוון השעון? זה יהיה הכוח המופעל על ידי הרגל הזאת. הרגל שמונעת מהשולחן כולו להסתובב. זה הכוח של הרגל כפול המרחק שלה מהציר. זה סך הכל 4 מטרים, כלומר כפול 4 מטר. אתה ניגש לגשת לפתרון. ניתן לגשת לפתרון. 100 ועוד 40, יש לנו 140, זה שווה לכוח של הרגל כפול 4. כמה פעמים 4 נכנס ב-140? 35 פעמים, המתמטיקה 30... מתמטיק, שלי לא כל כך טובה עכשיו, נכון? 4 כפול 30 זה 120, 120 ועוד 20. אבל כן, כוח של הרגיל שווה ל-35 ניוטון, כן, 35 ניוטון כלפי מעלה. ובכיוון שהשלוחן לא זז, אנחנו יודעים שהכוח כלפי מטה, כאן, צריך להיות 35 ניוטון. בואו נראה איך ניתן לחשוב על זה. אם הרגל הזאת מחזיקה 35 ניוטון, ויש לנו משקל כולל של 120 ניוטון, המשקל של החלק העליון על השולחן, חלק העליון של השולחן ועוד הקופסא, זה 120 ניוטון. ההפרש צריך להיות מוחזק על ידי משהו או מישהו. ההפרש מוחזק על ידי הרגל הזאת. כמה זה 120 פחות 35? יש לנו 120 פחות 35, 120 פחות 30 זה 90, ואז 90 פחות 5 85 ניוטון. מצחיק שהפחלתי בצורה הזאת, בהתחלה 30 ואחר כך עוד 30 וכל זאת במקום להפחית ישירות 35. אבל טוב, זה קורה לי לפעמים, כל אחד איך שעושה את החישובים. החישובים בשאלה הזאת מעניינים עבור אה, בוני הגשרים או בוני רעיתים, אה, או מהנדסים אזרחיים, או אדריכלים, כי כשמתכננים משהו צריך לחשב איזה משקל המבנה מסוגל להחזיק. אתם יכולים לתאר לעצמכם למה הרגל הזאת מחזיקה יותר משקל? למה מחזיקה יותר משקל מהרגל השנייה? כי הרי הקופסה הזאת שוקלת 100 ניוטון, וחלק נכבד מהמשקל הכולל קרוב יותר לרגל הזאת מאשר לרגל השנייה אם היינו מניחים את הקופסה במרכז שתי הרגליים היו מחזיקות את אותו המשקל ואם היינו מזיזים אותה יותר ימינה הרגל הזאת הייתה מחזיקה יותר משקל אני מקווה שהשאלה הזאת נהנה אתכם ושלא בלבלתי אתכם בסרטונים הבאים.